لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحافظة قصص إسلامية وتاريخية السلام عليكم متابعين الأعزاء ماذا حدث عندما سقط جدار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وماذا وجدوا داخل القبر أذهل الجميع عندما سقط جدار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا قدما خارجا من القبر فأذهل جميع الحاضرين فالله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء والرسل وإن جسد الأنبياء سوف يكون طيبا مطيبا كما هو حتى يوم القيامة فكان سقوط الجدار في فترة الإمام الحاكم في إمارة عمر بن عبد العزيز رحمه الله في المدينة المنورة فسمعوا صوتاً قوياً في صلاة الفجر داخل المسجد النبوي فرتعب الجميع مما حدث فذهبوا جميعاً إلى هذا الصوت ليروا ماذا يحدث فوجدوا أن جدار السيدة عائشة رضي الله عنها والذي يحيط بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سقط وتحطم وانكشفت قدم فقال الحاضرون إننا شممنا رائحة لا والله لا نقدر على وصفها من حلاوتها ولم نشم مثلها قبل ذلك فاجتمع جميع الناس وجاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله وجاء القاسم بن محمد أبي بكر فوجدوا قدما خارجة من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فشمر الجميع لدخول القبر فقال عمر بن عبد العزيز لا والله لا نؤذيهم بعد موتهم لا والله لا نؤذيهم بعد موتهم ادخل يا رجاء أي البناء فدخل الرجاء فوجدوا القدم مكشوفة فنظروا إليها فإذا هي كما هي كأنه حي فقالوا قدم من هذه؟ فقال بعضهم قد تكون هذه قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي تخرج منها هذه الرائحة الطيبة فأمسكها سالم بن عبد الله بن عمر وأمسكها عروة فقالوا هذه قدم عمر بن الخطاب فقالوا يا رجاء أرأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم أراه ثم وصفه فقال ها هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلى ولم يتغير منه شيء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فهو طيب مطيب صلوات ربي وسلامه عليه هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسى عزيزي المشاهد الإعجاب بالفيديو وعمل اشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى